Hm. Umíte s kompasem? Dnes je to věc poměrně obstarožní, ale pořád nám může ukázat cestu. My je dnes však využijeme k ukázání jedné magnetické zajímavosti. Budeme se totiž bavit o magnetickém poli. A střelka kompasu nám pomůže si ho představit. A jako nášup si ukážeme i to, jak funguje ten náš kompas. Jak už víte z našeho dílu o silných magnetech, tak každý magnet, ať je jakkoliv velký, má severní a jižní pol. Dva stejné poly se odpuzují a dva opačné poly se přitahují. Proč tomu tak ale je? A jaká podivná síla zatím stojí? Dokázali jste si někdy představit magnetické pole? Velmi jednoduše si magnetické pole můžeme ukázat tady, u stolu střelek. Exponát je složen z řady střelek, které známe z kompasu. Jsou to vlastně jen malé magnety, které se otáčí kolem středu. Každá střelka je umístěna na otočném podstavci, aby se mohla volně otáčet. Když vezmu magnet a položím ho na tenhle stůl, všechny střelky se nějak natočí. Při blížším pohledu zjistíme, že střelky tvoří podivné ovály, které směřují od magnetických pólů a stáčí se zase zpět. Takto si můžeme vykreslit magnetické indukční čáry. A nebo můžeme použít toto. Podložili jsme si magnet pod tác. A když na tento tác nyní sypeme železné piliny, Krásně se nám vykreslují magnetické indukční čáry. Tyto čáry se uzavírají do sebe. Je krásně vidět, jak se siločáry jeví nestejnoměrně. U pólů jsou nejsilnější. Naopak tady mezi póly je vidět, že jsou jejich projevy slabé. této oblasti říkáme netečné pásmo. Každopádně, pořád jsme neviděli magnetické pole tak, jak skutečně vypadá. Nejedná se totiž o ploché 2D pole, ale pole prostorové. Abychom si ukázali, jak opravdu vypadá, budeme potřebovat trochu grafiky. Magnet vytváří své pole ve všech směrech. Normálně se ukazuje zjednodušené 2D zobrazení, ale skutečné pole vypadá takto. Magnetické pole pak ovlivňuje právě tu naši střelku. A jak tedy funguje ten náš kompas? Země má uvnitř vlastně taky magnet. Jeho severní magnetický pól je překvapivě poblíž jižního geografického pólu a u jižního je to pak obráceně. Střelka, tedy vlastně malý magnet, nám ukazuje k severu, respektive k jižnímu magnetickému pólu. Střelka magnetu se natočí ve směru magnetických indukčních čar, které tvoří soustavu uzavřených křivek. Vycházejí ze severního pólu, procházejí prostorem kolem magnetu a vcházejí u jižního pólu. A uvnitř magnetu se uzavírají. Krásně to ostatně vidíme díky železným plynám, které nám tyto indukční čáry ukazují. Byl to trošku náročnější, ale důležité proto, abychom se mohli podívat na další přitažlivá magnetická témata.